утеплені плит, плити перекриття скловатою чи потрібно утеплювати маурлат як правильно формувати цей вузол, зовнішнє утеплення ПСБ чердак холодний так дякую за питання Валера е, отак без ходу і зараз я не зможу згадати який би такий проект відкрити вам та показати Не здається, згадав зараз трошки терпіння, хлопці. Я просто краще открою якийсь там проект з кресленнями. Я ж знаю, ви полюбляєте креслення наши дивитися, роздивлятися. Ну, там. Ні-ні нема от яма її надо у Галі сказати щоб вона мені дала давайте може там просто цей вузил він виконується однаково при любому утепленні. там на фасаді може бути газоблок пінопласт мінеральна вата немає значення вузил він виконується однаково тому якщо нам Буду, якщо нам з вами повезло, то повезло, а якщо не повезло, то дзвонять і не повезло. Ось, буду від руки малювати, хоча дуже-дуже хочу знайти цей вузол. Він в нас якби стандартний. Так, не повезло. На жаль. Не повесло. Дуже прикро. Так, да, тут е, об'єкт трошки складніший, ніж треба було. Жаль, хлопці. Не повесло. Та що за чертівня Ні-ні-ні ви, ви погодні не, не не розбігайтеся я вам все ж таки хоч, хоч щось я покажу може не покажу А ось покажу Да покажу дивиться це підготовка бачите Ну зараз побачите Ось тут вже виконуються роботи на чердаку, ви бачите парапетна частина, ось бачите дерев'яний маурлат лежить, і ось виконуються його роботи по утепленню. Для цього ми використовуємо базальтову мінеральну вату в плитах, яка виробляється для технології вологого фасаду. Ну, вона щільна, вона плотна. Чому? Тому що з нею зручніше зручніше вона тримає форму і ось дивіться, дивиться зараз ідуть роботи по утепленню і потім спочатку накривається маурлат і мінвата вона примикається до пінопласту чи газоблоку а потім ось тут вертикально ще ставиться один лісток вертикально котре замикає контур утеплення повністю по, всь, по всьому чердаку Щось воно не, не, не, не хоче лістатися. Ось, а от завершена цієї роботи. Бачите, як акуратно виходить це? І потім ми це накриваємо вітробар'єром. для того, щоб не було продування вітру. Отак от формується цей вузол. Зрозуміло? Тепер давайте я вам розріз намалюю, тому що мені не, не вийшло знайти сходу цей малюночок то давайте на планшеті дивитися тепер у нас є стіна лежить Маурлат крокова і ось ми робимо з вами утеплювач ми пам'ятаємо що для горища нам потрібно залишити доступ повітря обов'язково хоча б десь міліметрів 40. тому утеплювач пінопласт він піднімається ось до цієї відмітки бачите оце ваш утеплювач оце ваш ваша деревина Маурлат шпилька сюди закладаємо мінеральну вату сюди можна закласти ту мінвату котру використовуємо для даху тобто котра м'яка її можна туди спокійно в цю щілену засунути тому що там ну Може бути небагато місця, але щоб його заповнювати, можна засунути. Потім, ви бачили на фото, лежить листочок мінеральної вати. Потім ще один листочок мінеральної вати. Ось так лежить. І потім вертикально ставиться ще один листочок. І отак от параізоляція заходить. Чорну, ви бачили. Ось. І потім, коли йде утеплення всього чердака, то ось, викладається теж мінеральна вата. Зрозуміло. І для того, щоб не було, ну, варса в повітрі не вітала, то ось це місце можна забити вітробар'єром. Звичайним вітробар'єром. І тут ще може формуватися дощетина стіни. Якийсь там. Тобто узел формується ось так. Я вам показав фото, зробив розріз, тому заслуговую на лайк, підписку, рекомендацію для ваших друзів. Сподіваюся, що ці Вебінари вам дуже-дуже стануться в нагоді, і ви будете будувати тільки-тільки гарні будинки. І що я бачу? Я бачу, що ми знову підійшли до питання, і в нас залишилось одне питання. <питання> Йо -моє. Ну давайте так, хлопці, останнє питання, і будемо розходитися.